Ferie. Det her børn, det her er Grand Canaria. Det er den bedste ferie, jeg har haft i 10 år, og jeg er endda kun 7. Jeg ligner lige sådan en familie, der skal være med i vores store konkurrence. Tak, men det er desværre ikke noget for os. Hvad? Ej, far! God nok, akkurat som vi er. <laughs> Bibi, <Baby>. still op. <up>. Bibi, <laughs> blærer bjørn. Din far er en vandnæs. Nej, nej, Han er den bedste. Han blev bare ked af det over, at du drillede ham, da I var børn. Usikker klog du er, var. Ja. Jeg er bare god nok, som jeg er. Vi skal vinde den konkurrence. Mie, du laver nogle flotte udspring i hulen. Jeg tager det med vanski. Men har du overhovedet prøvet det, farfar? Ja da. Men hvad skal jeg så lave? Du undersøger, om der er noget, vi kan bruge i den der lille minisu. Har hvad den sidder. Sæt. Drejer rundt. Det er fordi det er min hund. Det gik så heller ikke. Er jeg nået at stå eller? Gudstog. Vi skal skære båden. Det er mig! Nej, nej! nej, nej. Fart fire i solen, biografpremiere 28. juni. Hvad blev vores familiesammenhold? Hvad? Så kan I få rulle Marie i okay? <laughs> Så siger jeg tak for i aften og kaffe.